غازلتها غازلتها فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها يبغي وصالا لا يريد سواها غازلتها غازلتها فتبسمت فرم الفعاد بحبها يبغي وصالا لا يريد سواها هل عرفتم من تكون حبيبتي ومن التي لبس الفاض رداها هلا عرفتم من تكون حبيب الفعاد رداها تلك الصلاة على النبي محمد صلوا لتلقوا في الجنان صداها صل على محمد وآل محمد وآل عابس عابس وجه اللي ضد حسين عابس ضمير ما صحف يوم عابس عابس شاف حسين ونجن عابس وانا بلا شوف خلى جنون بي صلوات صلوا على محمد وآل محمد يلا شبابنا خو ما تعبانين يلا حديد يلا يا حيدر انت عنواني يا حيدر ردد لساني بالولايه بالولايه الحيدريه شنو بالولايه بالولايه, بالولاية ال... حيدري ويا حيدر, حيدر, حيدر أنت عنواني ويا حيدر ردد لساني ويا حيدر أنت عنواني ويا حيدر ردد لساني بالولاية بالولاية الحيدري أعلى بالولاية بالولاية الحيدري الله الله صبقه صبقه صبقه حيل شباب بعد أعلى هلا هلا هلا هلا او يا حيدر انت عنواني ويا حيدر ردد لساني ويا حيدر انت عنواني ويا حيدر ردد لساني بالولايه بالولايه الحيدري اعلى بالولايه بالولايه الحيدري الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله باسم ابو حسين اجر انفاسي هظه مطبوع يضل براسي باسم ابو أنا اجر انفاسي هظه توبعيض اللي براسي عاشق قدوم وحق حباسي عاشق قدوم وحق حباسي اغلب الناس ها مالك الروح مالك الاحساسي وبقلبي ماكو ثاني ويا حيدر ردد لساني وبقلبي ماكو ثاني يا حيدر ردد لساني بالولايه بالولايه على بنو ولايه بنو ولايه الحيدارية هالله صبغة صبغة صبغة صبغة صبغة هاي بعد بعد أعلى ها ها أي للموالينا وجه اغلامي خاتمه دوم تظل احلامي للموالينا وجه اغلامي خاتمه دوم تظل احلامي بسمك اليوم احل ايامي بسمك اليوم احل ايامي المشتاق واظل نظامي المشتاق واظل نظامي وبحبك اهتف وجداني ويا حيدر ردد لساني وبحبك اهتف وجداني يا <تصفيق> ايه يا إيه وردة كل يوم اصل اعتابك حلمي لشفاه تبوس لبابك وردت كل يوم اصل اعتابك حلمي لشفاه تبوس البابك اطيب عطور عطوره ترابك اطيب عطور عطوره ترابك هاي ما انا من احبابك حيم الروح انا من احبابك وبحبه ملك خلاني ويا حيدر ردت لساني وبحبه ملك خلاني ويا حيدر ردت لساني بالولايه بالولايه الحيدري الله بالولايه بالولايه الحيدري هلا بالولايه بالولايه الحيدري هلا بالولاية بالولاية الحيدري هلا بالولايه بالولايه تعاليم تعاليم هناك ها آه. بالولايه بالولايه الحيدريه بالولايه بالولايه أو اخو زينا بهذا ابو الغيره ها أخو بهذا ابو الغير هلا هلا طوفه على باس طوفه على باس بهذا بهذا ابو الغير هلا هلا الله الله وقمرها <تصفيق> العتيره نولها عيد غيره نقمرها العتيره نولها عيد غيره عن نهر تفسيره عن نهر تفسيره ابو الفاظ عباس ابو الفاظ أو ابو الفاظ العباس ابو الفاظ العباس ابو الفاظ العباس ابو لهب وناعب كافير زينب وناعب كافير زينب عبد فاضل عبّاس ابن فاضل عباس ع ها ع ها ع الشاطئ شمر هش فوفه ها ع الشاطئ شمر هش فوفه ها ها وع الشاطئ او خوزي انا بهذا ابو لغي جاوبني او خوزي انا بهذا ابو لغي الله الله والوفاء يطوفه على باس جفوفه والوفاء يطوفه على باس جفوفه واخو زينب هذا ابو الغير هلا هلا اخو زينب هذا ابو الغير الله الله يذبح بخزراته كربلاء صلاته يذبح بخزراته كربلاء صلاته تزعر الصرخات تزعر الصرخات ابن فضل عباس أحشي ابن فضل عباس ابن فضله الله الله على المينايا الصدر بالحارب يتبختر على المينايا الصدر بالحارب يتبختر هذا زلمة حيدر هذا زلمة حيدر ابن فضل عباس ابن فضله اه هنياله اه ها هنياله اه ها هنياله اه هنيال حيدر بالكافل اه هنياله اه ها هنياله حيدر بالكافل هنياله ها هني على حيدر بالكافر هني على ها ها على حيدر بالكافر ها ها وأخوزي أنا بهذا أبو الغير الله وأخو أنا بهذا أبو الغير الله والوَبَاءِ يطوفه على الباس الجموفة أخو انا بهذا ابو الغير ليش متجاوب أخو انا بهذا ابو الغير الله الله ولخت ما لا تفزع بشده لخت ما يتعده لا تفزع بشده يا مهما يتبذ يا مهما يتبذ ابو الفضل عباس ابو الفضل ها وراية الحبيد. ها ها ها ها اية الحب بالخدر تجويدة تجويد عيات الحب بيد فلخدر تجويد نلقي لتزديد نلقي فضل عباس ابن فضل عباس رائع راعيها راعيها راعيه يا عباس الخويا وخوزينا بهذا ابو الغي الله وخوزينا بهذا ابو الغي الله والوفا يطوفه علي باس شبوفه والوفا يطوفه علي باس شبوفه وخوزينا بهذا ابو الغي الله وخوزينا بهذا هلا هلا جيش ابو دبي عيبه وين عالي ترتيبه جيش ابو دبي عيبه وين عالي ترتيبه قمر هاشم هيبه قمر هاشم هيبه ابو الفضل عباس ابو الفضل او ابو الفضل عباس ابو الفضل ا ابو الفضل عبا حاول جث سواها كثرت اباها الفضل من من من زغر من من زغر هاها من زغرة عباس ويرحيب و أنا بهذا أبغى الغير هلا و خوزي أنا بهذا أبغى الغير هلا و خوزي أنا بهذا أبغى الغير الله والوافعي طوب على باس الشفوف والوافعي طوب على باس الشفوف و أنا بهذا أبغى الغير هلا و خوزي أنا بهذا أبغى الغير الله ومن عالم الدرع بايعناك من عالم الذر او بالعالم الذري علي او طاها عمرنا بايعك يا علي بايعنه يوم الغدير لحضرتك تجتمعنا وقعنا طه عمرنا نبايعك يا علو بايعنا يوم الغدير حضرتك بد معنا واقعنا بينما يا علو من حبك ارضعنا بينما يا علو من حبك ارضعنا ولولا محبتك يا علو بهالدنيا تشاظعنا تشاظعنا تشاظعنا تشاظعنا تشاظعنا او بس الله يعلم يا, يا علش قد هواك من عالم الذر من عالم الذر يا علي بايع يا ويا علي يا ويا يا يا علي يا علي واسبك صبح نسمة هوا وكل محب يشتمه حتى الجنين تنفسك يا علي بطن امه والما والماعرف معنى العشق خليجي نعلمه والماعرف معنى العشق خليجي نعلمه حبك فرض وجم صبح يا علي على, علي امه او عشنا بغرامك حتى لو ما شفناك من عالم الذر يا علي او من عالم الذر يا علي ويا علي ويا علي ويا علي يا علي, ويا علي يا علي يا علي وقام يا علي وقمر رب مو نمو شيعة الي سقيف الظالما والنكرا والبيعه قمر رب وضيع علي يسمونه مو شيعة الي سقيف الظالما والنكرا والبيعه حبك فارض انك فرع اذا عمر الله ما نطيعه حبك فارض انك فرع اذا عمر الله ما نطيعه كل فقر حبك يا علي قررنا نهديه نذيع نذيع نذيع نذيع نذيع او بس الله يعلم هي علي هواك من عالم الذر هي علي او من عالم الذر هي علي بايعناك من عالم الذر هي علي او من عالم الذر احسن اقول للعريس لو للعريس او للعريس هل هو لو للعريس هل هو او للعريس هل هو لو للعريس اي العريس هل هو... ما شاء الله اقول للعريس هل هو لو العريس اي بعد ما شاف العرس الشاب ما ماخذ درس بعد ما شاف العرس الشاب ما ماخذ درس اليوم عند جنب الفلس واليوم اي يوم عنده تشامبي دي راح تروح قلهولو للعريس الهولهو للعريس او للعريس الهولهو او للعريس الهولهو بعد ما لازم يسارع باشر يشوف المره بعد ما لازم يسارع باشر يشوف المره من قهره مرمره من قهره بهالموضه وبحالك لعب جو لو للعريس لو للعريس أول للعرس هل هو الأول بعد ما لازم يسرع بعد يريشوا في المرأة بعد ما لازم يسرع بعد يريشوا في من قهارة بحر المرأة من قهارة بحر المرأة وبحالته رعب جاله للعرس هل هو الأول للعرس أيوة وبعد فرح السبعته تروح كلها كشخته أو بعد فرح السبعته تروح كلها كشخته الصير حالة حالته والصيف أي أيوة تصير حاله حالته ويحتار بين مدلول او للعريس هل هوله للعريس او للعريس هل هوله فلوس ما يقدر يضم نلقى هري يشبع حظمه فلوس ما يقدر يضم نلقى هري يشبع حظمه يصير بس جلد وعظم وعظمه ويصير أي أيوة ويصير بس الجلد وعظمه في حاله رعب جو له للعريس هل هوله للعريس هل هوله للعريس اي بعد ما لازم يسارة فاشري شوف المره بعد ما لازم يسارة فاشري شوف المره من قهرت مرموره من قهرة قهرت برموره وبحاله العاب جاله للعريس او للعريس هذا هول للعريس هذا هول للعريس او للعريس هذا هول للعريس او هو للعريس هذا هول للعريس او للعريس هذا هول للعريس هذا للعريس ها خوتي ها خليهم خليهم خليهم, خليهم, خليهم خليهم خليهم يقول خيل خيل خيل خيل خيل خيل, خيل بخيل ردمة والشرد مبخوت يدورون الوصلة يدرون يدرون الوصلة بلا جدال يموت بالحومة بالحومة يصير على الكفر لا هود احوزين يعني يعرفونه ها زين يعرفونه معروفة فنونه، زين يعرفونه معروفة فنونه كلهم يدرون ما يرحم كلهم يدرونه، كلهم يدرون ما يرحم كلهم يدرونه كلهم يدرون ما يرحم كلهم يدرونه يدرون ما يرحم كلهم يدرونه كلهم يدرون ما يرحم بعض بعض منهم شرد من شافه وحده يصول، وبعضهم قال عيب شلون ارد مذلول، واحد جيش يقتل هذا مو معقول، واحد جيش يقتل، هذا مو معقول، هاو من شافوا زوده، من شافوا زوده ذكرهم عوده، من شافوا زوده ذكرهم عوده. قالوا حاصوده من طبهم قالوا حاصوده، قالوا حاصوده من طبهم قالوا حاصوده، قالوا حاصوده من طبهم قالوا حاصوده، ها حاصوده من طبهم قالوا حاصوده، قالوا حاصوده من طبهم قالوا حاصوده، قالوا حاصوده من طبهم حصدهم حصدهم سيف أبو فاضل آخر هوسة آخر هوسة حصدهم سيف أبو فاضل مثل ما يحصد المنجل اللي يشرد في بخت تخلص الظل الموت تتعجل حيرهم حيرهم قمر هاشم يوم, يوم يوم يوم الساحة تترجل أو من جرّد سيفه من جرد سيفه يختار بكيفه من جرد سيفه يختار بكيفه منهم رد حيفه بس هو منهم رد حيفه بس هو منهم رد حيفه بس هو منهم رد حيفه منهم حيفه بس هو منهم حيفه بس هو رد حيفه خادمكم